اهلا بكم ومرحبا بكم في قناه كرام الفيديو اليوم هو فيديو منوع فيه شتاء فيه البرد آه فيه ريوش او كيك ايطالي جديد وسهل وفيه دردشه لا تنسوا تضغطوا على لايك اذا عجبكم الفيديو وشاركوا الفيديو وتشجعوا في القناه على الشاشه واستمتعوا بالمشاهده هذا اول روتين في العام الجديد فكل عام وانتم بألف الفخير هاد الروتين كان فصل الشتاء هو فصل الشتاء وهاد النهار كطيح الشتاء بواحد الشكل كبير فكل عام وكل سنة وانتم بألف خير وكل لحظة وكل ثانية ولكن قبل ما دخلوا للدردشة فبما انه البرد فقررت غادي نعمل الكسكسو كان التيت التيت ديت كبيره الفرق الوحيد هو اللي في هو عملته بالملف الصيني بما انه كين عندي ف كي يعطي نفس المذاق ديال المنفوف العادي فالكسو كان كاين ديت كنت كنتمنى انكم غادي تاكلوا معايا نسقي الكسكسو ونتغداو ومن بعد نبداو الدردشه ديالنا <تصفيق> ملي وقفت جزءا أو خففت خرجتان أه أه وجنة أه شريت وحد الحاجة كنت مأجلها شوية مدة كل مرة كيكون يكون مانع ولكن هذه المرة قررت نخرج ونشريها يعني حيث أه محتاجها هذا هو البرد أه البرد الصيني حيت حبيت أنني نوقف شوية القهوة ماشي نوقفها ولكن غير نقص من منها وحبيت حتى أنني غادي آه يعني آه آه نعوضها آه بالشيء الصحي او الشيء الأعشاب صحيت غادي نشري آه آه إبريق قسميها هكذا يعني كيكون صحي اكثر وكيبقى سكون لمدة أطول يعني حتى آه اذا كان الشكل انيق وشكل فهذا غادي يحمسني اكثر وغادي يشجعني وفكرني كل مره انو نعمل اتاي بالاعشاب بالنسبه لي انا لما كنفكر في نفسي وكنبغي نقدم ليها شي حاجه فبالنسبه ليا ان هذه علامه علامه محبه النفس وانني كنحاول اناني نقدم لها كل مره احسن حاجه أو الحاجه اللي مناسبه ليها في هذه اللحظه هذه وفي هذه النقطه ولكن بالنسبة ليا أنا حب النفس أول حاجة أول حاجة أول حاجة هو نحترم نفسي أنا محتر من نفسي أنا كنحس بلي أنا عندي قيمة الحمد لله انا عندي قيمة ولا مرة حسيت أن غيري أحسن مني ولكن ولا مرة حسيت أنني أفضل من غيري يعني سواسية مع كل الناس بالنسبة ليا هذا قيمة أنا عندي قيمتي هذا أول خطوة في محبة النفس بالنسبة لي أنا محبه النفس هو انني نطورها طوال الوقت هذا شيء اللي بالنسبه لي انا ضروري ضروري ضروري ضروري ودائما عندي يقين انني مع الوقت نكون في مكان اخر ومن بعد خمس سنوات تكون في مكان اعلى ومن بعد عشر سنوات تكون في مكان اعلى محبة النفس فيها جزء كبير كبير كبير في الثقه في الله سبحانه وتعالى حب النفس بالنسبه لي مثلا آه انه ما كنتلبش نفسي فوق طاقتها مثلا عندي برنامج كيكون كي عندي برنامج اليوم كامل برنامج مشدود كيكون كي عندي يوم مشدود فما لياش نقطع هذا البرنامج فقط مجامله لاي شخص انا كنظن اذا كنت صادقه مع نفسي ومع الشخص الاخر فهذا حب البدد النفسي واحترام عنه حب النفسي بالنسبة لي آه هو مثلا يعني انا مني ما كان نفسي فوق وسعه وفوق طاقتها مثلا ما يمكنش مثلا ان اليوم كله يمر في التنظيف او في الطبخ يعني من حبي النفسي انني كنخصص وقت لنفسي كيف ما كان هاد الوقت هذا المهم يكون وقت تكون فيه جوده حب لنفسي مثلا ان ما نقولش 100% اكل صحي ولكن 90% اكل صحي كنمارس الرياضه الجري اربع مرات اسبوعيا عشيه هكذا غادي يبقى عندي يومي كله ممكن نستغلو في اشياء اخرى حب النفس بالنسبه ليا هو التغافل وما كنركزش على كل شيء حيث راحتي اهم ببلا. حب النفس انا كنظن هو نتمنى لنفسي الخير اكيد ونتمنى حتى الغير الخير كلما تمنيت الغير الخير فهدف صالحي أنا لأ غادي ملقي قلبي من الحقد ومن الحسد ومن الكره وتكون عندي حياة طيبة وحياة هادئة يعني أنا كنظن أن أن اللي أنا, أنا لي حقا هو اللي كتمنى للآخرين الخير وحتى ما نكونش متطرفة العناية بالبشرة بالنسبة لي حاجة مهمة أنا كنعتبرها إهتمام بالنفس ومحبة النفس، يعني كتاخد مني وقت قليل ولكنه متكرر مثلا أنا كنت وجهي بشكل يومي خمسة ديال المرات يوميا بزيت جوز الهند، شرب الماء بشكل كبير فأنا يعني عندي قنينة ديال الماء معايا ديما، كنتكلم معكم دابا <hesitation> وحدايا القرعة ديال الماء. وجعل من الماء كل شيء حي يعني حاجة اللي مهمة شي مرات كيكون كي صعيب علينا انطبقه مثلا اي خطوة اعملها الشخص اخر في محبة ذاتي لانه ماشي نفس الظروف ماشي نفس الحياة لما كطرحي السؤال كيف نهتم بنفسي الجواب اللي يبسط لك يعني هاد, هاد السؤال هذا. كيف كتهتمي بشخص عزيز عليك سواء رجل او امراه كيف كتهتمي به نفس الخطوات اللي كتتبعي معه تبعيهم مع نفسك حبك ماشي موضه ولكن هو واجب على كل وحدة وحدكم بالنسبه لي شنو هما افضل خطوات اللي كتبعي بحب الذات ممكن تخلينا في تعليق اسفل الفيديو هكذا نستفد من بعض بالنسبة لهذه الوصفة هذه هو البريوش الإيطالي أو البانتوني هذا وليس جلو من ألات الكيكات سهلة مكونات سهلة وبسيطة ومذاق حلو قوي فالوصفة في قناة الطبخ نخلي لكم الرابط في أسفل الفيديو. شكرا مع باقي فيديو آه, كل عام وأنتم بألف خير وكل لحظة وأنتم بألف بقى... خير